Com deixo visible l'aula virtual per als estudiants? Com ja saps, en un inici l'aula virtual no està disponible per als estudiants i has de ser tu com a docent el que els doni accés. Per fer-ho cal que t'adrequis a la icona accions, que té forma d'engranatge i està situada a la part dreta superior de la pantalla. Al desplegable selecciona l'opció Edita paràmetres. En aquest apartat es troben els diversos aspectes modificables de la nostra aula virtual, entre ells la visibilitat del curs. Per defecte, apareix l'opció Oculta. Fes clic sobre aquesta opció. Al desplegable has de seleccionar l'opció Mostra. La teva aula virtual ja està disponible per als estudiants i, per tant, el color del títol d'aquesta aula es modificarà del gris al vermell.